السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين حبايبي معاكم محمد علي من قناة شكوش إلى اللعيبة اتكلمتلكم بفيديو دمار شامل فيديو النهارده معانا برنامج هيزعلك ماتش الأهلي وصنداونز تتريجي يعني بجودة اتش دي البرنامج ده أكتر من وعر. ولو شفت أي تنهيج دلوقتي من ده دوت من عيب برنامج التصوير يا صاحبي البرنامج متوفر ب... بنظام اتنين بات واربعه وتلاتين بات البرنامج شغال أقسم لا علي جميع الأجهزة سيب رقابة البرنامج اسفل الفيديو لتحميل سهل جدا جدا جدا هتحمل البرنامج وهتثبته نكس نكس نكس نكس وهشتغل معاك برنامج عالمي في كل القنوات المشفرة كل القنوات المشفرة يا صاحبي اهيت موجودة مثلا القنوات دي كلها موجودة اهيت لك ماتش الاهلي طبعا داونز طبعا كل القنوات بي ان لو عايز النسخة الخفيفة ديت يعني مثلا معاك اتش دي ومعاك جميع الانواع لك انت لو عندك نت شديد هتشغل الاكتر من اتش دي اهي بلك انت لو عندك نت ضعيف هتشغل اللي امامنا دي يعني الجودة الخفيفة في جودة خفيفة وفي جميع الجودات صاحبي لو التنهيج اللي امامنا ده دلوقتي من برنامج التصوير من برنامج التصوير لكن الل اللعبة شغالة اسف البرنامج شغال معانا ميه في الميه في أكتر من خمستاشر سيلفر اهوت موجود تقدر تحول عليه على طول سيلفر اهوت السلابر سل... كتير جدا جدا يعني برنامج شغال معانا والله يعني برنامج هايل هايل جدا في سيلفرات كتير تشوف السيلفر اللي مش هيشتغل ده إنك تجرب ده إنك تجرب في كذا سيلفر أو سيلفر لانك إنك في كذا سيلفا غير ده دا شغال طبعا الناس إللي شافت أى تنهيجة التنهيجة ديت من برنامج التصوير والبرنامج شغال معانا 30% فى المية والبرنامج شغال 100% فى المية والبرنامج ينكل جميع المباريات ويلا اشوفكو الفيديو الجاى يا حبايبي قلبي مش تنسى الصلاة عن على نبينا عليه الصلاة والسلام ويلا اشوفكو فى الفيديو.